سلم لي على حفلة الاعير واشجعة وهادي في ميلان نشافها تحيتها يا عبد العزيز بنفرح ابو رضوان لك الله بيوت فات ريحتها لغة العامة والخاصة اشتركوا <تصفيق> علم الصوتيات جديدة الزفات و والش...